А Господь, Бог їхніх батьків, він змилосердився над народом своїм та над оселею своєю. Це дуже гарні слова. З молитви щодня починає свій день херсонець Сергій Бутиренко, котрий нині живе на Хмельниччині. перебуваючи в Херсоні, я, я бачив, як ходили по квартирах. Хтось дав злив списку активістів. Вони їх виловлювали, і деяких, які намагались текти, стріляли в спину. Це я бачив особисто. З БТраном їздили по будинках. Я не захотів просто жити в окупаційній владі. Я не захотів жити там, де зовсім чужа мені країна, невільна, рабська. Я більше не міг там знаходитись і зібрався якнайшвидше звідти виїхати. В так, можна уїхати. Перший раз Сергій Бутиренко зупинився у Миколаєві, куди привіз молоду пару. Я зібрався. Я зібрався в 4 години ранку і виїхав своєю машиною. Але було дуже важко їхати, тому що було дуже багато біженців і дуже багато машин. До мене підсіли хлопець з дівчиною, котрі їхали до Миколаєва. Ми приїхали на перший російський блокпост, але вони нас категорично не пропускали. Ми стояли десь години три. Біля нас з лівого боку постійно їздили БТР з хлопцями, які мали гвинтівки з оптичним прицілом або кулеметами. І зайвий рух якийсь неправильний, вони одразу скеровували їх той бік. не сторону. Наступним пунктом прибуття, каже Сергій Бутиренко, стало так зване інженерне поселення. Там на блокпостах нікого не пропускали. Ми доїхали, з ми доїхали до виїзду з Херсону. Називалось інженерне поселення. І всіх завернули назад. Але я схитрував. Я сказав, що я їду не в Миколаїв, а в Дарівку до свого знайомого. Це я поряд. І вони мене пропустили. Так ми прийшли перший блокпост. Всіх інших завернули. Переночував там під вибухами. Дорогою я бачив дуже багато спаленої російської техніки. Мабуть, байрактари працювали, я так зрозумів. Відомо, байрактари працювали, я так зрозумів. Далі приїхали кілька сіл і багато блокпостів, розповідає Сергій Бутиренко. На одному з блокпостів записували дані з наших паспортів, а потім пропустили далі. Так і робили з іншими людьми. Далі я виїхав звідси через Снігурівку. На кутку перед Снігурівкою був блокпост. Повертала дорогу вправо. І я бачив, як молода жінка з маленькою дитиною підійшла до них, а це були узбеки, і сказала, будь ласка, пустіть, у мене дуже маленька дитина, йому щороку немає. Вони дуже сварилися, сказали їдьте через Чорнобаївку, Всіх послали туди і не пропустили навіть ту жінку з дитиною. Пропускали тільки інвалідів по довідках. Пропускали тільки інвалідів в пасправкам. Приїхати далі. Пригадує Сергій Бутиренко. Допоміг щасливий випадок. Рядом шлі. Поряд йшла пара, яка була в автобусі за нами, і шукала машину маленьку, щоб виїхати в Одесу на операцію. Онкохворі люди були. Ми з ними поспілкувалися. Маленька машина – це те, що їм потрібно було. І вони сіли. І нас завдяки їх довідкам пропустили. Так ми проїхали. Проїхали ще три блокпости, російський, і нарешті побачили наших хлопців, нашу армію. Легше зітхнули, свіже повітря. Це наша Україна. Я хотів жити у вільній Україні, тому я дуже зрадів, коли побачив перший раз наших хлопців за тих рідних, що залишились у Херсоні, каже, молиться постійно, адже хоче, щоб вони залишились живі. І раз за і молюся кожен раз за всіх людей України і за херсонців, щоб вони залишились живі і щоб швидше нас звільнили. Чоловіки кажуть, пошвидше звільніть нас. Ми візьмемося за зброю, ми вам допоможемо. А так нас просто по одному убивають. А коли ми будемо вільні, ми вам допоможемо. Дуже сильно буде свободно, нам поможемо всі. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.